Шановні гості! Запорозькі січові козаки вітають вас зі святами! А зараз на вашу честь буде постріл з козацької гармати! Ви готові! Сподобав? Так! Да! брати! Козацькому роду! Козацькому да! роду! А да! зараз кварти, браті, так, щоб ж земля загував! Це ж не в тій стороні. Загалі запорожці використовували багато різноманітних зброї, як холодне, так і вогнепальне, яка існувала у той час. Завдяки козацьким хитрощам та майстерності запорожці невеликими загонами перемагали більш численні війська ворогів. Та навіть ще до появи вогнепальної зброї Отакі От довгі списи були основною зброєю на полі боя. А як запорозькі козаки їх використовували? Перед початком ворожої атаки такі довгі списи ховали у траві, щоб ворог не помітив. Чекали наближення ворожої кінноти та підпускаючи ближче до себе, зустрічали з усією вогнепальною зброєю. Самопале! Вогню! <кліпсер> Шіто, Писи! Писи! Писи! От таким чином зупиняли ворожу кіно. Перші ряди, які йшли у нас, одразу лягали. Хо! А зараз ви бачите козака. Гвізарба. Він підрізав передні ноги коням. А вот этим гаком можно было стягнуть его Не тільки верхи на коні, але й під час іншого бою. Готовий брати. Ми з бошкваримом. вже постріл. Піху холитися від стріли або прийняти на щит. Китипа! Вороги наближаються до запорожців. Козаки могли перебити третину ворожого війська, тільки використовуючи луки. Що, братя, готові? Голі! Серг! По черзі! Готуй! Пих! Давайте все разом! Только нас через прошло, а? <ролокис> <haz> Там враги молчат, что ты видишь? Давай, <плодил> давай! Готовься! Бей! <плодил> <плодил> <клодил> <плодил> <плодил> <плодил> <плодил> <плодил> використовували кидальну зброю. Це могли бути ножі, сокири, або шуламок якоїсь холодної зброї. І зараз з козаками ми вам це і покажемо. І при потребі кинуть вбору. І навіть ось такий шансовий інструмент. Ось таку, датики, невеличку Софію. З обох боків, щоб вражати ворога майже в будь-якому напрямку. Скупна зброя. Дай улюбленася за зброя запорожці. Це шабля. Шабля для козака це кральна зброя. Запорожці називали її лагідь. Ненька-рідненька або шаблюка-сестриця. Зараз наші козаки покажуть, як використовували таку зброю. Вот так! Майстерність володіння зброєю та володіли водночас. Бо наша бляне, показаче, давай! шаблях, Як тренувались наші козаки та удосконалювали майстерність володіння шаблею. Ви готові? Готові? Готові! До бою! відчувати цю зброю, щоб вона стала продовженням твоєї руки. Старі запорожці казали, тримай шаблю, як пташку у руці. Якщо сильно схопиш, задушив. Якщо послав, пташка пархне. Тому треба відчувати цю сакральну зброю, щоб показати майстерність, Зараз я на руці, козака, криги, розрубаю огірок. Але якщо я вчасно не зупиню шаблю та протягну трохи далі, можна його навіть покалічити. Ого. У нього нова рука відросте. А <реш> я просто так Я вам скажу, А грирок, что ты взял? Давай, давай. Давай свой грирок, давай. Населенный. Ты меня вибачаешь, если что-то не так. Ей, что-то не так! Я тебя забросил! Я тебя Я тебя не Я Ой, <laughs> що Добре. Пожртували та годі. А зараз буде Шаблями володеев. Та, звісно да, все. Да. Так, он разу сказал. А ну что ты там, Басика? Да. Давай проверим его. А может, сделаем, вау, письм. Пожелайте посмотреть. Я не намаляю! Я ему не намаляю! Потому что я ему не намаляю! Потому что я что Радуюсь! Пойдем в бой! Пойдем бой! Також рубало ось такими довгими шаблюками, то вогняний шамшир, його перевага, то довжина. Якщо ворог якось ухиляється або припадає до землі, скрившись з коня його можна легко дістати. Давай, Зараз козак верне дуб. Покаже майстерність володіння. Шалую. Сидячи верхи на коні. А він буде рубати оця гиля. Нашим то ворожі. Не говорив. трошки. У його голові. Thank you. Щити. Такою зброєю дуже добре користуватися проти натовпу ворогів, що вони обступають навколо, але вона не діюча проти однієї людини, наприклад, у двобої. Чому? Дивіться увагу подвою вона не ще, тому що дуже важка. Що ж, надо ворогів. Тупай козака, добне. Що ви що буде з будет с Макіта. А Макита! ж куймо його? з бою «Верхи на конях!» Що за ворожий? Йде «Верхи на коні!» Один в полі, раптом бачить перед собою ворожий загін. Йому краще залягти з конем на землю та сховатися у високій траві. Перечекати, поки вони пройдуть, або зробити засідку. Зараз ми з моїм конем, правим охилесом, це вам покажу. Після якої можна зберегти собі життя або ж ввести ворогів поман. Якщо з того боку мене будуть намагатися збити з коня стрілою, будь-якою вогнепальною зброєю, список, то я хутко можу сховатись за тілом коня. І руки бачу. А битися. Козак, не пив пиво, <рик> покаже це на повній швидкості, на галоті, а ми перевіримо його на іспас! <рик> <рик> <рик> <Підсмажимо> а його! Якщо <рик> погано сховається, то робимо з нього речі. Що Можно ведь отрубать пальцы. Скрой. Да вы что? Брехня! Брехня какая-то, кому тут с кое-где? Старого с кисткой наверное. Брехный! Я покажу. Брехний! Брехний! Брехний! Брехний! Брехний! Брехний! Брехний! Дякую за перегляд! Досконалювали таку зброю, як батіг. Тому в саму кінцівку цієї зброї плітали отаку свинцову кулю. За допомогою цієї кулі можна було підсікти коня на скаку, вихопити у ворога будь-яку зброю, або взяти ворога живцем у полон. Оно басурман, басурманський. Га! Чуєте, бреш? Це живий крига. А пам'ятаєте, е? як Підджип Граф вчора казав, що двома ботогами вміє працювати? Звичайно, казав. Було таке, що. Так показуй. А ми подивимося. Ви е? ж я зробив. Та що ти бреш? А ви як гадаєте? Віді прогора впорається двома ботагами. Да! Зараз подивимо. Заблутається. Зараз, я тебе стоїть. Та воді, так, витати, так, дивіться. Добре, добре, добре. Дой, добре. Я приказав двома одразу, а не почав так, как моя бабка. Давай, два марафона. Оба, два марафона. Оба, два марафона. Оба, два марафона. Оба, два марафона. Оба, два марафона. Оба, два марафона. Оба, я гадаю, что один все Ты знаешь, попадково третьего? Попадково бачили! Вы видели! Да! Хорошо. Что, иди сейчас будет? Вот это самое справа. Вот Буду дивиш кого? давай. бачив, дивись. Не тобто, Я, я, ді... <рігутавць>. я, <рігутавць>. я бачив результат <рігутавць>. спалія. Добре проходь, Зараз ми порегощамо.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 як він потім ворогам дулю скрутить. <рик> Це я не подумав. Нехай палець дівчину ж не попестить до того. А тобі тільки дівчино <рик> <рик> <рик> Ото ж зброю як тримати буде? Нехай гілочків там тримає. <рик> там можливо пощастило. <рик> О, блядь. А що там книга таке? Що стійко, а? Гранометр. Чи <рик> <рик> Намало такого. Що? Що? Бо ото, що вона. падає того год. Ну, ну. Ви виходьте подалі. Я що? Я сміливий, я то. Ти не сміливий, а дурний. Що, чого? Чого? Що я не влучно? Тебе у всего кровью зальє. А ты, дружи, извиняй меня, если что-то не так. Хай Бог милит. Хай б'є! Поглядачі дозволяють, хай б'є! А ти не хвилюйся, я б'ю добре. Він глушно б'є, але тільки по собі. Сьогодні вперше по людині не влучено. Привітайте! Зараз ви побачите козаків-пластунів. Пластун! Коза запорозька Росту!